El Recursos per a la Recerca de Feina Aquest va ser el tema amb què es va clausurar la jornada de dinamització de la internet social. La Fundació Esplai va presentar l'anomenat Employment Talkit, una iniciativa europea que ofereix eines per a la recerca de feina. Llavors... El que es va intentar va ser mirar les diferents possibilitats de finançament que hi ha a la Comissió Europea. És un marc una mica complex. Sí que ens vam centrar en un projecte, en un programa que es diu Life on Learning, que és aprenentatge al llarg de la vida. Vam pensar que tota aquesta part de formació, tant dels dinamitzadors com dels usuaris finals, evidentment està dintre del marc educatiu. Per què serveix el turquí? Mireu, no es tracta solment de trobar la feina, la feina que sigui, vull treballar del que sigui, sinó que es tracta per treballar, de trobar feina a partir d'un anàlisi personal de les pròpies possibilitats i de les pròpies expectatives. És a dir, es tracta de conjuntar, de reflexionar sobre on estic i què puc fer per millorar aquestes expectatives, per progressar, per tenir més possibilitats. En aquest programa, en aquest material, l'usuari estableix, estableix el seu propi camí, la seva pròpia estratègia eh, amb la qual aconseguirà eh, trobar feina o vol eh, intentar trobar feina Sabem quines són les habilitats i les fortaleses que l'acompanyen, com a tots nosaltres. El cap de Servei de Societat de Coneixement, Ricard Faura, va destacar la qualitat dels ponents i va aprofitar l'ocasió per recordar la tasca professional de qui va ser director del CityLab, Vicenç Badenes, que ens va deixar ara fa uns mesos. Primerament, agrair Telefònica la, la possibilitat que ens ha donat estar avui aquí, amb aquestes, amb aquestes magnífiques instal·lacions. Eh, si no hagués estat per ells aquest any, i volia sentir-ho difícil de, de trobar-nos. Eh, també volia agrair a l'oficina tècnica, tècnica que ha fet una, una feina també excel·lent, eh, els tècnics de les dues direccions generals, que també han, han treballat conjuntament, a la gent de comunicació, a la gent de protocol. Eh, crec que al final la feina ha donat força resultats. També volia volia destacar que per primera vegada, després de molts anys, hem deixat de fer aquestes jornades a Cornellà, en concret al Citi de Cornellà. Eh, malauradament aquest estiu hem tingut la gran pèrdua del director genent, eh, amic i ànima del projecte, eh, Vicenç Bedenes. Eh, el que sí que m'agradaria és que visualitzéssiu la xarxa Cultiv com una oportunitat d'ajudar els nostres conciutadans en coses que ens poden semblar petites en principi però sumades, prenen una, una altra dimensió. La cluenda de la jornada de dinamització de la Internet Social va posar en relleu la feina que fan a Sòmnia amb col·lectius en situació de risc. Així ho va destacar la cap del Servei de Cooperació i Desenvolupament Social, Marta Joubé. Jo les experiències que he sentit aquí, les propostes del futur, n'hi penso que són fantàstiques, però hem de fer un esforç entre tots a prendre una resposta a tots aquests col·lectius. Eh, i jo només tinc paraules d'agraïment al llarg d'aquests 12 anys en el conjunt dels dinamitzadors i les dinamitzadores han passat més de 100-200 dinamitzadors en aquests, en aquests 12 anys i jo crec que han fet una feina molt, molt, molt important, molt de base des d'Òmnia no tenim gran màrqueting, no sortim quasi ben els mitjans de comunicació però estem fent es, es fa una feina molt del dia a dia i al darrere hi ha persones amb nom i cognom. Per tant, jo només puc agredir la feina feta en el, dels en el conjunt dels dinamitzadors. Sense la seva col·laboració, la seva solidaritat, la seva complicitat i a vegades paciència, tota aquesta feina no s'hagués congreditza. Reflexions que a hores d'ara ja quedan recollides i que de ben segur tornaran a estar d'actualitat a la propera jornada de dinamització de la internet social que ja es comença a preparar per al 2012. Música